Μπαμπά μου μη γίνεις ο μαγι. Ξέχνα τα αγόη που ήσουν εσύ Μια όμορφη ξένια στη έχει ζωή Μπαμπά μου μη γίνεις ο μαγι. <Κι> Θα σου κάνουν αστεία και φάσες το Τα Θα σε χωρίς ενοιές Να μην Ασχολείσαι με ό,τι κι την ελευθερία σου αυτοί αγνοούν Γιατί έχουμε μια οικογένεια μαζί που θα τη θαυμάζουν επί τη Μακή